затвердження фінансових звітів діяльності закладів охорони здоров'я «Сміли» були названі основні цифри. Зокрема, Смілянська міська лікарня отримала і витратила такі суми. За 22 рік отримала кошти в сумі 141 418 700, із них кошти місцевого бюджету 24 593 400, кошти НЗСУ 109 522 200, кошти районного бюджету 140 700, власні надходження склали 7 162 400, виконання фінансового плану складає 90 відсотків, факт від плану. Капітальні інвестиції складають 12 262 600, із них кошти місцевого бюджету 4 195 тисяч 600. Наскільки відсотків виконало фінансовий план комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» прозвітував керівник закладу планувалося отримати доходи підприємства у сумі 13 мільйонів 987 тисяч 800 гривень. фактично було отримано 12 мільйонів 421 000 що становить 79% до плану Фактично було використано коштів 11 мільйонів 923 тисячі 400 гривень, в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями 73%, придбання медикаментів та виробів медичного призначення 5%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2,7%, оплата інших видатків 12,4%, з яких було проведено поточний ремонт Заміни дверних та віконних блоків та заміна ліноліуму, а також ремонт даху, поточний ремонт даху. Надходження капітальних інвестицій за рахунок міської територіальної громади склав 751 тисячу гривень. Перед виконанням планових показників спрацював у минулому році Центр первинної медико-санітарної допомоги. Вхідна частина комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Смілянської міської ради у 2022 році відповідно до планової, планової збільшилась на 8,9% за рахунок отримання гуманітарної допомоги та централізованих поставок. Витратна частина збільшилась на 9,1% від планової в зв'язку з використанням гуманітарної допомоги та централізовано отриманих медикаментів. Капітальні інвестиції в 2022 році складають 152 мільйона 152 тисячі гривень. Які Розбивається на зарахунок коштів НЗСУ, придбане медичне обладнання на 22 тисячі, це апарат СІПАП, а також причіп для господарської діяльності на автомобіль на 30 тисяч гривень. Також за рахунок бюджетного розвитку придбано два генератора на суму 99 тисяч 90 гривень.